אני יודעים שזרחן מוצק מגיב עם גז חלור, היצירה ספונטנית של PCI3 נוזלי. נאמר לנו שיש לנו 1.45 גרם של זרחן מולקולרי מוצק. השאלה היא כמה גרם של חלור דורשים, על מנת להשתמש בכל הזרחן שברשותנו, וכמה גרם של PCI3 ייווצרו. לפני שפותרים שאלה זאת בסטורי חיומטריה, זאת מילה מיוחדת לשאלות ואין צריך לחשב כמויות פירושות של מגיבים או מהי כמות התוצרים הנוצרים לפני שפותרים את השאלה, יש לדאוג לכך שמשוואת התגובה תהיה מוזנת נעשה זאת בצד שמאל של המשוואה יש לנו מולקולת זרחן בעלת ארבעה אטומים, כלומר, בצד שמאל לכל המגיבים יש הכל ארבעה אtomים זרחان. גם את תוצרות שמיות. ארבעה אtomים זרחان. כרגע, איך שזה כתוב, ישנו רק אחד. חפיל את זה בארבעה. עכשיו ישנו ארבעה אtomים זרחان ושני צדדים נישו. בוא נא זה נעכשיו תחלו. וצ'בא אצמול, ישנו שני אtomים 2 ומולא כל אחד של קור יש שני אtomים חלוה. חן, נחון מולא כל יש שלושה ויש לנו 4 מולקולות כאלה, 4 כפוש 3 זה 12, יש לנו 12 אטומי חלור בו צד ימין של משוואה, 12 אטומי חלור בו צד של משוואה, זאת אומרת, יש 12 אטומי גם צד שמאל, כאן יש לי עוד 2, אכפיל את זה ב-6, 6 כפוש 2 12 4 כפוש 3 12 עכשיו המשוואה מאוזנת, 4 אטומי זכן ו-12 אטומי בכל צד. אחר שאנחנו יודעים שהמשוואה מאוזנת, אנחנו יכולים לגשת לפתרון השאלה. דבר ראשון הוא כמה מולים של זרחן יש לנו. והרגע שנדע את כמות המולים, נוכל להשתמש בכשרים סטויקיומטרים, זה אומר בעצם שעבור כל מול של זה, אני צריך שישה מולים של זה. עבור כל מול של זה, יבצרו ארבעה מולים של זה, ורצו נקבל את הכל במול. לא נחשב כמה מולים של זרחן יש פשוטנו. נסתכל בטבלה המחזורית. עלינו לציין את מי שכתב את הטבלה הזאת, היא לכתבה על ידי לבן-הן-סדריק קיבלתי אותה מהוויקיפדיה יש לי רישיון להשתמש בה תראה מזאת ניתן להשתמש בה חופשית נלך לזרחן. המשקל האטומי של זרחן הוא 30.974 נעגל את זה ל-31, לכתוב זרחן המשקל האטומי של זרחן הוא שלושים ואחת זה אומר לנו שמסתו של מול אחד של זרחן היא שלושים ואחת גרם זוכרו שמול ששתה כולה עשרות חזקת עשרים אטומים זה מספר עצום של אטומים אם יש לנו מספר כזה של גרם אם מחפשים את המשקל האטומי של 4 או של מולקולה שיש בה 4 אטומי זרחן, זה יהיה 4. משקל האטומי של מולקולת הזרחן היא 4 כפול 31. כלומר, מסונה 4. זה אומר שאחד מול, נכתוב זאת כאן, זה נושא משקלה של מולקולת זרחן. במצב מוצק, בעצם, המסה שלה היא 124 גרם. להשתמש בתוצאה הזאת, היא לחשב כמה מולים יש בקשוטנו. של זרחן, נתחיל מכאן. יש לי 1.45 גרם של מולקולות אופה. מולקולות זרחן, כל מולקולה בעלת 4 אטומים נערוך ניתוח יחידות כדי להוודא שהכל מתקמצם כפול התוצאה הזאת יש לנו מול 1 של מולקולות זרחן לכל 124 גרם של מולקולת זרחן אני אכתב זאת כאן. לזכור על מה אנחנו מדברים, מול 1 של מולקולת 124 גרם של מולקולת זרחן. אלה מצטמצמים, חות היחידות מצטמצמות, הגרמים של הזרחן, מקבלים 1.45 כפול 1 חלקי 124 מולים של זרחן. אוקיי. Okay. אפשר לחשב את זה, אני את המחשבון. 1.45 חלקי 124, נכון? זה אותו דבר להכפיל ב-1 חלקי 124. חלקי 124 שווה ל-0.011 נגיד את זה 7 שווה ל-0.0117 מולים של זרקה. איפס מולים של זרקה. זוד מקודא תתחילו שלנו. זוד כמו התמולים ב-אחד גרם. זה קיים? אם היינו מול שלם של גרם. יש לנו רק 1.45, זה קצת יותר מ-1 חלקי 100, זה גיוני, המספר הזה הוא קצת יותר גדול מ-1 חלקי 100. עלינו נחשוב עכשיו שעבור כל מול, נגיד את זה למטה, אני לא רוצה להביא את המשפעה, לעשות את החישוב כל מול, 0.0117 מולים של מולקולת זרחן. כמה מולקולות של חלור דרושים לנו עבור כל מול של זרחן? נכתב זאת, עבור מולים של גז חלור, כתוב זאת בכל, עבור מולים של גז חלור, צריכים מול אחד של מולקולת זרחן. הסיבה שכתבתי את זה ככה, במקום לתתב את 1 מול של מלאקרד זרחן אבו שתשע מולים של גז ה-flow היא כדי להיות בטוח שהיחידות נצטמצמות נראה לי שזה גם יותר אינטיוטיבי אם יש לי 1 של זה, אצטרך שישה אם יש לי 0 .0, 117 של זה אצטרך 6 פעמים מגז ה-flow היחידות נכונות זה מצטמצם עם זה בעצם אני מכפיל ב-6 هي לנו שש כפול F נקודה F אחד אחד שבע. בגלל שיש ליתר. עכשיו און כפול שש שבע F נקודה F זה ככה כי יש F. F נקודה של גז חלור. כתוב זרחן זה, זה מה שדרוש, דרוש ממונה, דרוש ממוחנה, זה נראה יותר הגייני. עבור כל 6 מולים של גז חלור שדרושים צריכים 1 מול של זרחן, של זרחן מוצק. אפשר גם להגיד שבו כל מול של זרחן שדרוש, צריכים 6 מולים של גז חלור. קיבלנו זה מהמשוואה המקורית. כתוב כאן דרושים. אנחנו קיבלנו של דרושים 0.07 מולים של גז חלור אנחנו רוצים לדעת כמה גרמים של גז חלור דרושים עלינו לראות כמה גרמים יש בכל מול בואו נבדק, נסתכל על החלור החלור נמצא כאן בצד ימין זו טבלה מאוד גדולה המשקל האטומי של חלור הוא 35.453 חלור משקלו האטומי 35.453 זה המשקל הממוצע המשוקלל של כל איזוטופל של חלור על פני כדור הארץ במולקל של חלור במצב גז שהיא בעלת שני אטומים היא הכפלאי אפשר לחשב את זה בראש, זה שווה ל-70.9 אז אני אשתמש במחשב הנון אני רוצה שווה ל-70.9 כפול 253 כפול 2 שווה 70 90, 0, לא הייתי צריך את המחשבון זה שווה ל-70.906 f לי זיכרון טוב משקל אטומי 70.906 נכתוב את המידע שקיבלנו קודם כאן למטה נדורשים 0.07 מול של גז חלור זה מה שהיה דרוש. את זה, רוצים מולים במחנה רוצים מולים במחנה כאן. 1 מול של גז חלור מה היא המסה של כל מול המשקל האטומי של גז חלור 70.906 תראו שהדבר שהמסה של מול 1 היא 70.906 שש גרם. אבו קול מולים 70.906 שבעים ניקודא תשע אפס שש גרם. שנו אפס ניקודא אפס שבע מולים. חפיגו אפס ניקודא אפס שבע בשבעים ניקודא תשע אפס שש. השבע כמה גרם ימי מולים של גاز חלול. ונקבל את הגרם המדויק זה שווה ל. כפול שנקורשים כודה תישש שש כפול אפס נקודה אפס שבעה שווה לא 4.96 גרם. קיבנו ארבעה גרם של גاز חלור. היה לכתוב את שם. גרם של גז חלור דורשים. צ lànhנו אפלים בדروسים בניתוח זהה. נבנה התשובה לשאלה הראשונה. מי ש אנחנו 1.45 נקודה ארבעה וחמשים של גרם. שזו חן. דרושים לנו ארבעה ארבעה נקודות שבעים של גרם של גז פלור. שאלה שנייהי כמה P C I. שאלות נמצאו. אנחנו השתל רחקים לחשוב זה. דף אחד קלה ושנייה קשה. דף אחד קלה המסה הכוללת בצד הזה, צריכה להיות שווה למסה הכוללת בצד הזה. זאת הדרך הקלה, הדרך הקצת יותר קשה היא באותה צורה שבה חישבנו את גז החלור. ניתן לעשות זה גם עם PCI3. אפשר להגיד עבור כל מול של זה, דורשים ארבעה מולים של זה, ואם נחשבים את של כל מול, ומחפילים כדי לקבל את זה, נרעשה את זה בדרך הקלה. יש לנו 1.45 גרם של המגיב הזה, ויש לנו 4.96 נקודות שים גרם של מגיב זה כדי ליצור את massa של התוצר היחיד, علينا לחמם את המאסה של המגיבים. כי זה כל התכוва. כשזה, יש לנו ארבעה נקודות שים ושש, על זה זה ועוד אחד נקודה גרם של pci C 6.41 גרם, סיימנו.